તમે જોઈ શકો છો એટલે કે ખૂણાના જુદા જુદા માપ આપેલા છે અહીરો ડિગ્રી આપેલા છે અહીં ત્રીસ એવી જ રીતે અહીં પિસ્તાલીસ ડિગ્રી અને એવી જ રીતે અહીં એકસો એંશી ડિગ્રી એમ ખૂણાના જુદા જુદા માપ આપેલા છે હવે મિત્રો આપણે જોઈએ કે ખૂણા બરાબર ઝીરો ડિગ્રી લઈએ તો આપણે સે સો વિધિવના જુદા જુદા મૂલ્ય મળે છે અહીં આપણે જોઈએ તો સાયન્સ ઝીરો ડિગ્રી આગળ ઝીરો થશે કોષ ઝીરો ડિગ્રી આગળ વન થશે તેવી જ રીતે કોષેક છે તે ઝીરો ડિગ્રી આગળ નોટ ડિફાઈન થશે હવે મિત્રો હું ખૂણો છે એ ઝીરો ડિગ્રીથી ઝીરો ડિગ્રીથી ત્રીસ ડિગ્રી પરિભ્રમણ આપું તો અહીં આપણે વિધયોના મૂલ્ય જોઈએ તો સાઈન ત્રીસ ટુ થશે કોઈ થશે હવે મિત્રો હું ખૂણાનું પરિભ્રમણ આપીશ એટલે કે ત્રીસ ડિગ્રીમાંથી પિસ્તાલીસ ડિગ્રી એ તો સો વિધયોના જુદા જુદા માપ આપણે જોવા મળશે સાઈન પિસ્તાલીસ ડિગ્રી આગળ આપણે જોઈએ તો વનઅપોન રૂટ થશે સાઠ્રી સાગ્રી આગળ છ સો વિધય મૂલ્યો આપણે અહીં જોવા મળશે તેવી જ રીતે હું ફરીથી રોટેશન આપીશ તો થી બરાબર નેવું ડિગ્રી થશે તો ત્યારે પણ આપણે છ સો વિધયો આગળના મૂલ્ય જોવા મળશે તેવી જ રીતે આપણે જોયું કે મૂલ્યો આપણે બદલતા જઈએ ઝીરો ત્રીસ પિસ્તાલીસ ડિગ્રી સાઈઠ ડિગ્રી નેવું ડિગ્રી અને એકસો એસી ડિગ્રી તો આપણે મૂલ્યો આપણે જાણી શકીએ